અમારી દેવ એમ કઈ બજાર નું રમકડું નથી પણ જે અમારી માથે ઘેરાય અને જયારે અમારી માથે દુઃખ પડે ને ત્યારે એને તેજ ને ટકોરો કરવાનો હોય બાપ મારી ચામુંડા આવે